Перемичка у ліцовій кладці над вхідною групою у будинок. 5 метрів проліт. Як зробити, щоб ізнизу гарно дивилась? Піднесичу стіну 250, монолітна балка, мінвата, 120 прошарок. Е, так, дивиться. Так. Е. Дуже великий вебінар в мене був. Я там так гарно все показував, тому що готувався до нього, а тут мені експромтом треба відповідати. Ем, я просто так в голові зразу питаюсь, намагаюся, де останній раз ми в проєкті це пили. Ось, але в мене щось не, не нагадують. Значить, є в нас декілька варіантів зробити так, таку, таку перетинку. Але мені здається, що якщо використовувати ті системи для перемичок, для обліцювальної цегли, там є обмеження. Мені здається, що до 2 метрів, не більше, до 2. Але Олександр Василь, Васильович, він розробив конструкцію, яка дозволяє перекривати практично... Любий проліт От в обліцвальній цеглі. Я демонстрував це на об'єкті Петрушки, це під Києвом було. Якщо, якщо ви будете так ласкаві і. Блін, ні, чорт! Я просто в мене фото, фото, де ж. Мені здається, що фото були на Вінчестері, котрі в мене не крився. Просто га гарно, коли я вам показую фото, мені так спокійніше, ви це зразу бачите, як це робиться. Ось, так. так, тут немає. Давайте, хлопці, проявіть терпіння. Так, подивіться на мою гарну пику. А я зараз спробую. Ні, про просто петрушки це було декілька років тому. Тому фото. Так, фото тут нема. Так, фото нема. Фото нема. Ой. Останній раз, зараз у нас є об'єкт з обліцювальної цегли, але тут інша трошки ситуація, і ми ну, застосували інший підхід. В старому версії проєкту бути старий варіант. Є. є є Вам повезло. Так, ну що, мої дорогі друзі, так, як е, запам'ятовуйте сторінки, десята сторінка. Так, зараз я закрию штампік, тому що не можна, щоб особисті дані замовника потрапляли в ефір. Ви ж самі розумієте. Я вам тоді зараз покажу. Поймить. <гас> Ах, ты ж ёшкин ты кот, а? Я не примыкнулся. Вот я... Отримаю по шее. Ах, ты ж Йошкин-ты кот. Ну что ж, таки. Щось я. Так, не можу. Вибачте, хлопці. Просто. Ну, ладно, давайте я по-іншому зроблю Так. По-іншому. Щось не можу пригадати, як закрити все зразу. То закрою одну сторінку. Дано щоб тебе. Та ну йо-моє -йо. так. так погнали І так За всі свої оці роки котрі ми будуємо В мене вийшло так Що о це не та сторінка, Вибачте я перепробував дуже велику кількість, кількість цих варіантів, і оцей варіант, який я вам зараз покажу, то навіть мої хлопці сказали, що з усього, що вони робили, цей варіант найкращий, найкращий був. Тому зараз ми в наших проєктах його застосовуємо, ну, практично його постійно застосовуємо, цей варіант. Потеряв сторінку, тут всі розділи. Я сторінку запам'ятав, а розділ ні. Вибачте. Це онлайн-вебінар, експромт, і тому вибачайте. Маємо то, що маємо. Так, є. Так. Спочатку теорія. Значить, дивиться. Дійсно, коли дуже великий проліт. Хочеться заімітувати кладку І тут є декілька варіантів Розташування цеглинки Найкращий варіант Коли все ж таки в архітектурі Ви зображаєте Оцю перетинку З вертикальною цеглою Щоб вона була отак от розташована Це дозволяє застосувати той варіант, який я зараз вам розповім Краще Оце прийшла звичайна цегла щоб ви розуміли що це, це ну, звичайна розкладка єдиний, з боків оце наш проліт прийом і проліт і ось виходить так що е, вставляти шматочками арматуру підв'язувати це я робив наприкінці 90-х але це було дуже-дуже дуже так трудоємка і воно до, до, до сих пор все це тримається тобто воно працює чому я знаю тому що я знаю чого цю людину ось він знає як мене знайти але він мене не шукає значить я так розумію що все добре навіть не зважаючи на це на те що я це йому будинок будував у 99 році тобто 23 роки тому ось але це було дуже трудоємка. Перший варіант це було, я вставляв в отвори в цеглинки арматуру так, щоб вона мала перехрестя, потім підв'язував і заводив вище і кладку там армував. Це була імітація цієї системи, яку всі застосовують, але вона робиться із нержавіючої сталі, тому дуже дорога. І от в неї ограничний проліт там, до 2 метрів. Потім ми робили, був такий варіант, це не моє, це ми теж одні з камінчиків таке робили, тобто хтось там десь запропонував, коли в цій робиться робиться отака прорізь, сюди вставляється куточок, і тобто вся ця перемичка, дивимось ми звідси. ця перемичка вона тримається на цьому куточку теж може бути варіант але чому він мені не подобається тому що якщо робити цей куточок з чорного металу його треба гарно фарбувати щоб він там не кодував іначе ржавий і п'ятна можуть з'явитися і з якимось там патьоками і дуже дуже крихке оце місце тобто не кожна цегла витримає отаку от такої прорізі але такий варіант теж є і Перекрити таким варіантом можна невеликий проліт, тобто тут вже від розміру цього кутика буде, який проліт ми можемо перекрити. Чи, зазвичай береться кутик не, не різнополучний, тобто цей менший, цей більший. Раніше було оцінковане, ми брали оцінкований, зараз оцінкованих нема, а чорний дуже рискований. Коли проліт був великий, це був гараж, мерзотник, замовник... Був, нічого з цим не поробиш. Зараз, во владі, до речі, знаходиться. Ми йому ось по такій системі робили, але в нього були в, в, ці ворота десь біля 5,5 метрів. І для того, щоб цей кутик підтримувати, я зробив так, що пустив оцей кутик, але додатково наварив от такі пластини і фіксував їх до залізобетонного перетинку, котра була вже в основному кладці. Зрозуміло, так? Принцип. Тобто я підхопив цей кутик, і отак ми йому зробили дуже великий проліт. Зараз я такого не роблю. Чому? Чому? теж по тій ж самій причині що це чорний метал котри захований котре неможливо проконтролювати в якому він стані там все в селі там з ними гаразд там і так далі щоб оцей кутик не виворачувало, можна зробити там якийсь там упор зараз навіть застосувати теплий оцей щільний пінопласт навіть для цього ось але це от, от таке рішення воно теж має бути обов'язково Треба гарно фарбувати цю конструкцію, Ось. і також можна навішувати ці цеглинки і так робити. Але все ж таки з'явився в мене інший варіант, і як ми це робимо. Ми з цегли нарізаємо, от є в нас цегла, ми в нас станку просто вирізаємо отакі куточки, Ось, це можна вирізати навіть з повнотілої цегли. Якщо там у когось питання буду, то я вам зараз світлинку покажу, щоб не було питань цього приводу, що ай-яй-яй, такого не можна зробити. Все це можна зробити, все це робиться. от бачите з нарізаною цегою. все повнотіла цегла ручного формування Madden Gemini німці німецька цегла ось вище от лежить підходи а це от наша так, це наша дах ну ось нарізана цегла на плиточки отак от, от вона виглядає після того як ми ріжемо так ось тут внутрі треба трошки от тут, тут почистити підчистити але все ж таки все це робиться а отак от, от вона виглядає цілою бачите а ось так от воно обліцьовується наш димохід по утеплювачу цієї цегли тобто візуально виглядає як цей і, і, і як повнотіло тіло цегла ці, після того як клеїмо на утеплювач. тобто можна зробити немає ніякої проблеми тобто цей куточок і ми робимо наступним чином бетонуємо по заліза залізобетонну балку такого розміру, як котра витримує навантаження. Тому що, наприклад, перетинка може бути на першому поверхі, перетинка може бути на другому поверхі, може бути, наприклад, під підшивкою покривлі. Там ще простіше можна зробити. Але коли є навантаження, треба, щоб хтось його тримав. По розрахунку, ми його армуємо, але дивимося за розмірами. Перша така перетинка була в мене затовшки буквально 100 мм. Не більше. Або 120 вона була перша. Зараз навіть ми зробили трошки більше, тому що в нас відкос 250 на останньому об'єкті. А перед цим відкос зазвичай 120. Оконний відкос на фасаді. Ось, тобто ми робимо от таку залізобетонну перемичку. І вона, ось, вона зрозуміло. Тобто робимо цю перемичку і на звичайний клей для плітки наклеюємо на цю перемичку. Все. Якщо нам потрібно, наприклад, навантаження дуже велике, то тоді, по розрахунку треба більше, то тоді перемичка може бути більше і навіть вище якщо це потрібно, але в такому випадку вам треба вже в основній цегляній кладці зробити ніжку для утеплювача, тому що загальний утеплювач, якщо в першому варіанті він проходить ось тут, наш утеплювач, так, то От потім він повинен проходити ось тут і робиться ось так. Зрозуміло? Ось тому, якщо треба зробити балку ширше, треба в основній кладці зробити отаке поглиблення для того, щоб було місця для утеплювача, щоб не було місця холоду. В цьому випадку. Так? От, от, от по такій системі ми в Петрушках перекрили проліт 5 метрів. Фото цього об'єкта в мене є, але, на жаль, я зараз його не дістану. Воно десь в мене на іншому на іншому. Треба шукати але технологія ось така Щ, щоб його поставити просто хлопці ставлять отут дерев'яну опалубку для підтримки цього е елементу і з дерев'яною опалубкою штучку за штучку як плиточку ставлять і роблять отаку перемичку а тепер дивіться, як це виглядає в проєкті ось наш проект бачите да його ось це місце давайте збільшимо ось вона отак виглядає в даному випадку фасадний відкос від окна 220 мм це розмір нашої цеглинки 220 і ось ми бачимо з вами ось цей елемент так як тут утеплювача більше ніж потрібно то ніякого заглиблення ми не робимо. тобто те утеплення яке залишається його достатньо все ж таки тим паче що на бетонній перемичці ви бачите є ще додатково додатковий утеплювач ось тут бачите ось вам приклад виходу з положення на що треба ще звернути увагу якщо ми подивимося з вами на фасад то ось наша з вами буде ця перетинка вона повинна лежати на плаці і заходити ось сюди і ви вже бачите що Тут в нас цегла стоїть вертикально, а ось тут вона вже лежить горизонтально. Мало того, стик цієї перемички попадає на цілу цеглинку. Бачите, ось цеглинка, ось цеглинка. Так от, що ми робимо? Ми ось цю цеглинку теж наклеюємо як плиточку. Тобто, імітуємо кладку ось тут і тут як плиточку клеїмо. Бачите, да? І з іншого боку теж саме, оцю, оцю половинку цеглинки як плиточку наклеюємо, і ось цю цеглинку як плиточку наклеюємо. Тобто ось тут ми цеглинку трошки підбиваємо, для того, щоб плиточка лягла, і ми вкладаємо. Хто не знає, взагалі не може відрізнити. Розумієте Тобто ми імітуємо таку перемичку якщо ця перемичка заходить вище Ну тоді усі цеглинки теж як плиточка закривають цей залізобетонний елемент зрозуміло от таким от чином ми перекриваємо дуже великі прольоти І виходить так що от в мене хлопці я за це так але вони оцю перемичку 5,5 метрів забетонували на другому поверсі просто в опалубці і потім підняли в самотужки вручну то їх там було чи четверо чи п'ятро хлопців підняли і поклали е, бетонували вони звичайного бетону ось е, але її можна ще забетонувати з керамзіту бетону тоді вона буде легше але з керамзіта бетоном треба бути уважним гарно його колотити самому для того щоб був він якісний ось і але все ж таки з бетону якщо їм зробити то вона буде на процентів 30 легше тобто її буде легше підняти і поставити на місце. зрозуміло так так це одна з технологій Терхова, про яку він вже розповідав і мені там казали ой це так тяжко да, да краще по інакшому краще з уголком я не проти але я вам зараз розповів, чому все ж таки я розробив цю технологію. Тому що вона більш надійна. Скажімо так, час її використання, він точно такий же, як і самої цегли. Тобто 100 років мінімум. А чорний метал десь, десь там замурований в стіні а ще не дай Боже в мінеральній ваті де є зона конденсації де є накопичення вологі або якщо метал потрапляє вентиляційний прошарок де може бути конденсат на металі то це взагалі буде жах в даному випадку ми можемо таку технологію застосовувати при будь-якому при є там вентиляційний зазор, нема там вентиляційного зазору, не має значення, ми можемо використовувати цю технологію. Зрозуміло. Просто якщо, наприклад, у вас буде вентиляційний прошарок, то тоді потрібно ось тут поставити додаткові решітки для того, щоб запустити повітря і для вентилювання уже тієї кладки, що вище. Зрозуміло. Ось, тобто в нас повітря йде, обходи, і пішло собі, обходи, і пішло собі там далі. Спокійнісінько, все це працює, навіть коли в нас є вентиляційний прошарок. Ок. В цьому місці мінвату можна замінити на екструдоване пінополістирол, на піноскло, на ну, газобетон трішки гірше, тому що у нього гірше опер. але піна скло ексидовний пінополісіру дуже гарне рішення якщо є вентиляційний першарок піноскло. тільки при вентиляційному першарку не можна застосовувати пінопласти взагалі ніякі зрозуміло так лайк не забули мені поставити дякую дякую за лайк дякую за комент пішли далі